نفسها. خد نفسك خد نفسك مزيكوووووو ماسك سلاحي وخصمي ناحي كسرت نقعد ورميت علي كل اللي مواه عالعيشة دي مش باين شكرت وشها دايما ما بقتش شايف اختلاق وعامل سبع سما انا في الهوا شديت في درعو ورميته فيه العجلة لاتخالق اللي زعلت ده لو عن ملل تفهم فيه ما تستنوش مني الاجابه ده طبيعي الدنيا غابه ناس مظبوطة وناس كدابة ناس مظبوطة وناس متناهية ناس كلها عايزة المصالحة مش عايزين لو في مصلحة لو في عقد خز كاش تعمل بس اللي يصلحها دماغي تروح وتيجي وزي ما تيجي الكشيبان في جيب الكل يكون حقيقي ده الناس طبيعي بس راضي بنصيب ادوني احبيني روسيلي نحميك في حكايه وحطولي جواه ايه؟ انا اللي واقف ايه؟ عشان افضي المساح وما اتربيتش لبقى بجاح وسط الحرب انا مجنون في ناس كتير بتقول محبوب وناس بتشوفني رد سجون انا اصلا صايع بس مش بقوم ايه؟ مش بقوم ايه؟ ومش بقوم ايه؟ مش بقوم <تصفيق> خد نفسك خد نفسك وقسمي احيك زفتك نهار دورميت علي كل الأموال موان عالعيش مش باعي شكلت وشها دايما ببشي الشايني في الاختلاف وعاميك سبع السام في الهوة جديد في درعا ورميت وفي العجلة خالها اللي زع عليك جانا وعند ملطف منه